Ostia, Arale, meu! Lembraste de Arale, que, que toleaba co todo o mundo? E, había ali un espazo e, entre capítulo e capítulo que, que a min parecía má te mira que teño falado con xente, e non se lembra ninguén. Era un espazo entre capítulo e capítulo, no, aparecía un, un heróe, a ver, un superheróe co seu traxe e tal, o home anti-tabaco. E era xeñal, saía aí, achegabas ah, ah, a xente, e, tirabos os pitillos o chan, pisabos e dicíalles Non fume, por favor! Banda cara A verdade é que o era hostia Tiña de todo, ou polo menos todo que un neno podía desechar Facíache ilusión, ser socio Formabas parte de algo, algo moi grande Lembro-me de agardar nervioso o día do meu cumpleanos a que saíse a miña foto na tele NA TELE Entre o gato mágico son Goku Non podo imaginar unha infancia sen todo iso. As veces pregúntome con queiro, como carallo medraron os senos que non vivían en Galicia? Porque eles non tiñan o porco mais grande de todos os tempos. Que carallo vivían eles na televisión? Porque, a ver, tamén unha verdade como un templo que as series eran moito mellores en galego. Pero, a ver, non me fodas, meu. Onde quedan os arredemo de Goku, no climas da batalla, o peto máxico, Gato Kahn? Gato Kahn, Gato -kan. soiño no mundo está Gato -kan. Eu un medreico xerderos da cruz, cunqueiro. E que era moi forte todo ese aire puncarra, os nenos cantando. Pero foderon! Colleron o xavarín e o paparon entre todos. Os de sempre, cunqueiro. Algún tiña tanta fame que ainda segue a picar polas gae. A ver, ti imagina que che roban a ti, Pedro. Que farías? Iso é, ficar de pedra, ficar de pedra Porque non podes dar crédito a que alguén só so pense nos cartos O clube era moito máis que todo iso Que somos agora? A que chegamos? Estudos sen saber se algún día toparé traballo Loito por unha muller que nin me fai caso Preocúpame por todo e non me preocupa nada Eu quero volver a esas tardes de merenda de tele co único problema de non ter que manchar o sofá coa no cilla do bocata lembrome de miña nai dicindo é a última vez que leva o so bocata para o salón e logo sempre me deixaba vale vale igual era o ritual era perfecto na súa xusta medida tiña sentido